Jeg <skrællige> er en er monsen, men du kender mig nok som i monsen. Nej. Ja. Hej Ingeborg! Åh, oh, nej. Er det ham, der har jagtet der efter gymnastik? Bianca. Er en pige? Var for en herovre? Kom herhen, Bianca dit! Mig beskidte hunderhovedet. Mig beskidte Åh oh, nej. Buster. Busta. Hver gang jeg ser den her pige, så får jeg ondt i maven. Er der en gnist? En gnist? Køs hende, du. <tryk> Velkommen til frontøj. Buster! <tryk> det er muligt, at han nogle gange er lidt mærkelig. Men han kan ikke gøre for det fra sin far? Hallo? Ja! gå nu væk fra vejen, mand! Hvad er det, for. hun? Nej, hej, hej! Ham siger Han prøvede at skrue Joanna. Buster, han er jo også en rigtig damernes mand. <tryk> Og han lyver om mig. Hvis man ikke har noget at tabe, så har man jo alt at vinde. Den største magi af dem alle, det er kærligheden. Du er magiske mulle. Mortensen. Han er mægtig, Mortensen. Jeg har det bedste til sidst. Hey, Buster, husker du stadig en drøm? du når en derud, hvor det Vi kunne lave som om, at brændende spæller dig. har ønsket noget. Ønsk, Buster, ønsker, men